og það er að spyrin og það kýr og var sjálf, stó, það var að sjá því að reis og get get það Það er það? Það bara að hæta að þér ykkvað upp í rúmi Að, ekki fríka bara lesa restina á hérna, ofur hætt í bóknu? Nei, getum við, Þú leil ég teikna eða lesa Lesa? Ah. Þetta meina að ég lesi fyrir því? Nei, þú er að lesa Að ég lesi fyrir því og þetta búin Það mm. er lesa því með þú veit Svo var ég bara að fónaðna með og ég vil og, og mamma fíla þennan Það er sér að þá er úr hefð. Ja, því hér þá þá. Ættið og þér. Ættið er kæðið náðum þér. Ættið er